Яка зараз ситуація, пане Володимире, коротко? Ну, я не хочу казати, що щось надзвичайне, ситуація стабільно напружена вже декілька місяців, тобто, для всіх бійців, які тут перебувають, той чи інший спосіб з той чи іншою частотою там прям напередку в передніх окопах то ситуація вже там вони не розрізняють коли там який день триває коли день змінюється ночі і ночі єдине що тільки там чергування і все інше ситуація напружена через те що тривають постійні обстріли тривають постійні спроби е штурмів е ну, перед якими власне йдуть шалені обстріли з цього що тільки можуть застосувати всього, що може застосувати ворог. Наші війська тримаються, не відступають. Лінія оборони стабільна, тобто навпаки, ну динамічна оборона, тобто війна все більше і більше стає війною технології, динаміки. І ніхто не хоче просто сидіти і чекати, поки по ньому пролетить снаряд. Тому придумають різні способи зміни ведення війни. Це що стосується, я знову ж таки кажу, української армії, і там де буде є можливість переходити в контрнаступ, це є ознакою динамічної війни, відразу ж переходити в контрнаступ, тобто знищувати максимально дорожий е піхун. Хоти ворожих сил для того, щоб полегшити своє життя, а скажіть, будь ласка, ще є місця, де українська армія, українські захисники та захисниці можуть якось заховатися від цих обстрілів чи росіяни просто от власне на Донецькому напрямку просто нищать все, що може служити укриттям. Дійсно, будь-що, вони так само застосовують квадрокоптери, орлани, дрони. У них, на жаль, так само є супутники, у них ну, теж є толкові грамотні офіцери, які вчилися на офіцерів там, на технології війни де, роками. Руками їх держава годувала, готуючись до цієї війни. Тобто цей величезний армійський бюрократичний апарат, корупційний їхній апарат вирощувався, вирощувався і вирощувався. І взагалі культ імперії, культ великої Росії, яку вони хочуть створити, яка у них розпадається на очах всього світу, вирощувався десятиліттями, що там, ну, це взагалі там. Мета існування Росії, мені здається, вбити, зголтувати, знищити, захопити, підкорити, зробити з когось рабів – це національна ідея тих от тварин, які зараз топчуть нашу землю. І тому дуже складно ворога не треба, не можна недооцінювати. Вони теж знають, як, ну, знають і навчаються, і адаптуються, як воювати. Відповідаючи на ваше запитання… Ми придумаємо безлі способів, яким чином вберегти максимально вберегти життя українських солдат. Я не хочу озвучувати яким саме чином, тому що вони будуть протидіяти, але ну, повірте, знаходимо різні хитрощі, розуміючи їхню тактику. А їхня тактика дуже проста. Вони, ходять, вони розуміють, що як військові, як піхота, як в прямому стрілковому бою вони, їм точно не виграти. Не було ще жодної битви, де вони в прямому наступі виграли, прорвали нашу оборону, там, чи то бронетанковий була, чи то піхотна атака. Ну, може хтось уявляє фільми про Другу світову війну, як там батальйон в атаку всі піднялися зі штиками і побігли. От в, таких, в такий спосіб їм точно не прорвати жодну лінію нашої оборони, жоден окоп, жодну позицію вони так не штурмануть. Але, Але вони вдаються до таких способів? Е в такі способи вони вдавалися на початках війни, коли цими колонами, маршами йшли, намагалися, вони заходили в села. І тому, в принципі, нам вдалося перемолотити основну кадрову частину російської армії в перші місяці війни, тому що вони робили все як по учебникам. Те зараз вони наткнулися раз 10 на, ну, я маю на увазі... Зрозуміло, що така тактика є, несе їм тільки величезні втрати, тому намагаються різними іншими способами просуватися. Так, ну, закінчу, тому вони намагаються будь-де, де помітили рух, де помітили якісь скупчення, окопи, будівлі, розбомбити. А ми знаємо, що особливо з настанням холодів, лісів... І зеленки на Донбасі все менше і менше. Тому стає все складніше і складніше в плані того, що вони домагаються бомбити все, всі місця, де теоретично може знаходитися солдат. Бахмутські, Авдіївські, Новопавлівські напрямки, там, я так розумію, основні зараз точаться бої. Чому ці, ці от три, три позиції так важливі для росіян? Um, ну тут uh, багато можна казати від хворобливої яви бункерного деда, який хоче просто um... Якусь галочку поставити до якоїсь дати, що взяв якийсь населений пункт, що він пробує перехопити ініціативу до ворожої армії, хоча ми всі прекрасно розуміємо, що по всім фронтам ініціатива за українською армією, і ворог несе шалені втрати, просто шалені втрати, до закінчуючи тим, що це якась дискусія між родами військ, там, Вагнерівці, Пригожина, російська кадрова армія, Шейгу, там, чи Розгварді. Чикадирівці, тобто вони конкурують, і от вагнерівці хочуть показати, що вони щось там можуть. Насправді вони можуть єдине, що більш мотив... пускати в атаку більш мотивовану піхоту, не цих мобіків, які розуміють, що вони є пушечним м'ясом і не хочуть йти, як пушечне м'ясо, а пускати в атаку так званих контрактників, які... За кошти. От єдина їхня мотивація, але це мотивація е, іти в атаку, а не помирати. Коли є дійсно небезпека, так само що мобіки, що е, найманці тікають, кидають, здаються в полон, ховаються, панікують.